الان وحصرياً يا مرحبا اشترك بالقناه في عالم الصوتيات عباد اللي يلي جيته مثل الامطار حسابي الطلب حسابي حسابي حسابي حسابي حسابي حسابي حسابي حسابي حسابي حيروي. حسابي حسابي حسابي يا مرحبا ترحيب تلت ملتهب الليل اشتركوا الشرقية <تصفيق> <تصفيق> او <تصفيق> ترقب الجديد والحصري